Підіймати найбільшість цих області надали сину героя України Роману Матвіця Івану. Я відчував радість і, радість і честь піднімати прапори в своєму городі Хмельницький. Переживання, звичайно. Переживав сильно. Тут така нагода і шана випала нам. Ми дуже раді і цим пишаємось. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин пояснює, чому. Це найправильніший вибір, який може бути, коли підіймає саме дитина, причому дитина, батько якої героїчно насправді загинув у російсько-українській війні. І Роман Матвієць, він сьогодні є і почесним громадянином міста Хмельницького, нагороджений відзнакою найвищою відзнакою громади «Мужність і відвага», має золоту зірку героя України, тому що це дійсно дуже героїчний воїн. Розглядалися різні варіанти місця розташування, Найбільшого стяга в області, розповідає голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій. Вирішили, що все ж таки це має бути в самому обласному центрі. З місць, які дивилися теж цей круг, який ви бачите, Старконівський. Але згідно саме правилам безпеки, має бути відступ 75 метрів, і тому ми знайшли, я вважаю, це найкраще місце, яке нам додалося знайти. Сергій Гамалій додає, прапор із флагштопу має витримати будь-яку погоду. Отримана гарантія на, на само полотно, як ви знаєте, ну полотно в будь-якому випадку час від часу потрібно міняти, замінювати. Навіть є з того, що я вже знав, що є навіть зимове полотно, яке саме на зиму, є полотно, яке не передбачене на, на літо. То, тому час від часу буде саме полотно змінюватися, а стела бути впевнені, що вона міцна, за словами Сергія Гамалія, на встановлення стяга, розмір якого 10 на 15 метрів з обласного бюджету взяли 4,8 мільйони гривень. Додає, у цю суму також входили роботи із облаштування прилеглої території, освітлення, пішохідні доріжки, лавочки. Встановили пам'ятний знак на шану борцям за незалежність України. За час російсько-української війни змінилося значення державних символів України для хмельничанина Андрія Яківчука. Під цим прапором згинули наші хлопці на Сході під час російсько-української війни. І разом з тим зараз найбільшою гордістю піднімаються вони під час олімпіад і будь-яких заходів світових. Прапор – це та річ, яка є аполітичною, вона є об'єднанням об таким для людей будь-яких рангів, будь-яких віросповідань. Олександр Штокалюк говорить, що для нього означає День прапора. Позитивно відносно прапора, тому що це ну, наша символіка, яка символізує незалежність України символізує свободу України. І те й навчаємо символіці, гімну України, вже вміє співати гімн України. На заході були присутні близько 300 осіб, каже інспекторка сектору комунікацій головного управління Нацполіції області Інна Глега. Заходи, приурочені до державного прапора України, відбулися без порушень громадського порядку, була значна кількість людей, але все пройшло спокійно. Нагадаю, за встановлення прапора за майже 5 мільйонів гривень до 30-річчя незалежності проголосували 49 із 57 присутніх депутатів Хмельницької обласної ради на пленарному засіданні 8 квітня. Фундамент прапора заклали у червні. Найбільші прапори України до Дня прапора встановили в усіх областях держави. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.